أخيرا بتصل الطابق الستة 86 الارتفاع الكلي للبرج تقريبا بظل في شيء بسيط اللي هو تقدر تتخيله لنفسك احنا الان على موازاه هذاك البرج يعني بمشي عليه بمشي عليه يعني تقريبا لسه في بظل عندك الرنجات اللي فوق هي هذاك البرج اللي حكيت عنه اللي راح يكون ثاني أعلى برج في العالم المسابح اللي حكيت عنها بتبلش تبين من هون اللي هي بتكون على اعلى ناطحات السحاب او على على اعلى الابراج. بتاخذ لك كامله على مدينه فوالا لاجل الصدفه المهندس اللي كان مسؤول عن البناء موجود الان في البرج فوالا. يس؟ And your position was؟ Construction Manager. He is the Construction Manager. So proud أنا من you from? I'm from Jordan. Jordan? Yeah. Oh, Petron. you've I been there? I still haven't known. I still haven't been there, but yes. I, I invited you هذا yeah. yeah. <تصفيق> له أنت فخور هذا العمل؟ بقول يعني، يعني. كل شخص ومراكبه، بيحب الدنيا؟ يعني أنا كابن قرية هاي المشاهد والمناظر بتضلها تشدني. لا أخفيك يعني. كل ما تعمقت في الموضوع أكثر، يعني كل ما بحثت في التفاصيل. في كيفية البناء، في كيفية تصميم التعقيدات، التحديات الهندسية بتتفاجأ أكثر وبتندهش أكثر من إنه في إمكانية للإنسان يبني أبراج بالارتفاعات تبعها أعلى. طبعًا هو رقم 20 على العالم هذا البرج أو واهم. بقول لك يعني بقول لك كمان إنه البلد فيها فساد والفساد هذا هو السبب في تأخر نموها أصلًا. يعني في تأخر اتخاذ الحيز تبعها الحقيقي اقتصادياً. لكن الفساد والترهل الاداري لا تبطئ شوي في النمو، يعني نموها ابطأ مما يجب ان يكون عليه. ذكرت انه البلد في مجال الاستثمار في ناس بتسالني كيف؟ شو يعني استثمار؟ يا سيدي على ابسط مثال اذا في امكانيه ماديه يعني انا بحكي على استثمار متوسط الحجم، اوتوماتيكيا انت بتفوت لحالك انت بتختار شو بدك تعمل؟ جام مختلفه من 10 كيلو، طبعا ممكن تبدأ تجيب من 6 كيلو طالع، بس هم حاطين من 10 كيلو لغايه 28 كيلو هاي النشافه هون. ما. فندنج ماشين تبيع اللي هو الباودر تبع الغسيل، تقدر تحطها، او اذا جنبك دكان بيسلك الموضوع، زي هيك مشروع، يعني انا بعتبر زي هيك مشاريع باسف انكم بقرة حلوب فاتح 24 ساعة فيهوش ولا موظف. إذا صار اشي هاي الأجهزة ابتبعت تقرير لصاحبها. في ماليزيا لازم تجرب الأكل الصيني لأنه فرصة بيكون حلال يعني بس اسأل إنه حلال أو أنا كنت بدي أخذ <hesitation> رجلين اللي هي ال تشيكن بيت ولكن سألته حلال قال لي لا فأخذنا بط مع هذا النودلز والصوص والرز زي هيك حسب الموضوع مش سهل نهائيا حسب هيك تكون رز يعني بتوقع هيك الله ماني عارف شغله تبدو اسهل مما هي عليه يعني صار هيك صار صار في مكان الواحد شغله بدك تتعلم وهذا يعني هذا انا البرت قد ما يطبخوه بظل بس طيب والله بعد شويه ممارسه خلص صوره ياباني ياباني امسك طريقه اخرى تدبر امورك و... بتشلب وتشلبها خلص يعني اذا يعني بدي اقدر اطلع واحده واحده راح اخلص بيهم طريقه هاي أكتبت على صبعين صغار، اقول لك، <تصفيق> في حب القهوة رسامين محترفين زي هيك رسومات مباشرة يعني شغل مطروب عليه جميل والله في ناس بعرفهم لويجي هون بيخطر بباله فكرة بس أنا ما خطرتش ببالي صراحة مش مستعد فيها يعني أتوقع وصلت يعني لانه هذا بيرسم والزعماء بس انا مش مستعد ادفعهم، بالفكره اللي ممكن تخطر لبعض ناس بعرفهم هنا. يا الناس اللي بيعشقوا المذاهب. <تصفيق> <تصفيق> طبعا انا لاجل الصدق والحظ المواصلات العامه الباصات والمترو لمده شهر اثناء وجودي مجاني. جيت على كوالالمبور او انت مقيم في كوالالمبور لازم اثمر آه الموضوع مش موضوع اكل موضوع انه الشارع في مطاعم عربيه ما شاء الله الله يرزقهم ويفتح شغالين وعاملين يعني هاي في اسماء هناك ايراني عربي مصري سوري يمني عذرا اذا نسيت اي لكن كلهم عربي كله يعني بالنهايه كلمه عرب تشمل الجميع القصد انه هذا يسمى شارع العرب هون في المنطقه هاي، قال على روح التايم سكوير، بعرفش اذا انه كان يقصد هذا الموقع ولا في تايم سكوير غير هذا الموقع. راح ابحث واشوف بس بشكل عام موقع جميل بيستحق الزياره. آه حي يعني في حياه تشعر بالحياه. آه قبل بتكيف لما يمر المشاه منظرهم حلو بيكون. انا بحب الازمات هاي الحيويه، مش الازمه اللي هي عبط اللي عندنا بتكون، لا، ازمه حيويه، يعني كل واحد عارف حاله وين رايح. وماشي بالاتجاه طبعا تكبس على الكبسة هاي هون في واحد اكيد كابس قبلي وبفتح الشارع جميل يعني بين اربع او خمس دولارات ست او سبع دولار يسلي في الحال مكيف المفروض بس لسه اه لا اي شغله الساعه الان تقريبا 7 الا ربع هاذي اسون آه اني ون اوفر اني ون ون فطور قاعد بنحكي فطور هذا آه دجاج صينيه نظام صينيه بيض وسمك كاري سمك آه كاريو. مش الان بتحاول تستصلح لك فطور يعني شكله بآخر هذا ليج روتي زي هيك تفرد العجين تفرد البيض على الجريل حمص تحميص المفروض يكون زي هكي. ولكن انا هم يعني هم ما شاء الله الله يتمم عليهم صحتهم بصبح لهم نفس اكثر الاشياء <تصفيق> كي ال سي سي اللي هي متحف الحياه المائيه او الاسماك بشكل عام صار صار لطيف في الغابة في الجزيرة يعني هي أشبه بالمنتجع حامدينها مهيئينها بشكل كامل تقريباً طرف الجزيرة يعني قطعنا قطعنا تقريباً 600 متر الآن في منتصف الجزيرة في بحيرة أو امتداد البحر مش عارف هسه بعرف. <تصفيق> <تصفيق> القرد، <تصفيق> <تصفيق> <بقرب تصفيق> القرده هاوش مع الرجل تضربه طبعا ممنوع تضرب القرد. اللي هي الفعاليات كلها فيها تقدر تركب هاي تقدر تسبح مع الرجل هذا بلا لاث هاي مش عارف كامل هسه نشوف انا بجاسكي <تصفيق> تأخذ قارب بتجدف إذا بدك بتيجي بتسبح هون إذا بدك هاي طبعاً طواشات يعني ماشية طواشات فوق المي مليانة هواء بلاستيكية أو بيبر وبتطوش على وجه المي بالشكل هذا في ناس بياخد قارب بجدف يعني شكليات رومانتيكية ولكن أنت بتكون مدرك تماماً إنك على جنة أو في جنة من جنات الله في الأرض يا أخي شيء خرافي شيء يعني وعضع أنا طبعا تبريس استعلاق للفرائلت <تصفيق> <تصفيق> هاي السيدة الحامل الله ينتعى بالسلامة أجزائها أمين والله صغير تبدو زي السيدة الحامل قلت أو اول أهلهم، لهلهم <تصفيق> هلهم لا كيرم <لقينهم> بلاكيش لقين كله را <تصفيق> مين بهال <الـ> واو <تصفيق> وهي اندور يعني مغلقه شغاله على مدار السنه لا مطر ولا إشي بوقفها ولا حراره اجواء مكيفه عائليه لطيفه جدا الله ايش مو بهج يعني شيء يدعو للبهجه والسرور